Discuții la cel mai înalt nivel între SUA și Corea de Nord, anunul misterios al lui Donald Trump Secretarul de stat american desemnat Mike Pompeo, înc director al CIA, a avut o întrevedere strict secret cu liderul nord-corean Kim Jong-un în timpul celebetorilor de pas relatează cotidianul Washington Post în Adicia de Marci. În condițiile în care presupunerea dintele Donald Trump a confirmat ce au avut loc convorbiri cu Corea de Nord la cel mai înalt nivel, relatează. <fie> Întâlnirea dintre liderul nord-corean, sublinierea directorul CIA a avut loc pentru a discuta cadrul pentru potențiale convorbiri între Trump, și i. Liderul nord-corean a menționat publicația Citat, care a citat două persoane care au pus o subliniere în mod direct despre această întrevedere. Pompeo, care a fost nominalizat pentru a ocupa funcția de secretar de stat după Rex Tillerson a fost concediat în martie a apreciat programul de arme nucleare nord-coreean ca fiind cea mai gravă amenincare la adresa securității cu care SUA se confruntă în prezent Dacă se confirm, aceasta ar fi întrevederea la cel mai înalt nivel între Sua sublinierei Coreea de Nord de la cea din anul 2000 între secretarul de stat american Madeleine Albright sublinierei Kim Jong-il, tatăl actualului lider nord-corean. Adresul se marci de la resubliere din casa din mar lago Florida, unde a avut. În vorbit cu premierul japonez Hinzo Abe, Trump a declarat jurnal că ce s-au avut discuții cu Corea de Nord la un nivel foarte ridicat. <fie> Întrebat mai târziu dacă a discutat personal cu liderul nord-corean, Trump a răspuns afirmativ, dar ulterior a spus ce nu a fost chiar a Scurptoarea de cuvânt a casei albesarah Sanders a difuzat mai târziu o scurt declaratie pentru clarificări, potrivit ce răia presubliniere din telea afirmat ce administrația a avut convorbirii la cel mai înalt nivel, adăugând ce acestea nu au fost direct cu liderul nord-corean, notează publicația citată. a adugat ce întrevederea cu John Bun ar putea avea loc probabil la începutul lumii sau ceva mai devreme.